امیر شہر دستا، امیر تحریک رسول اللہ حضرت اللہ، مولانا، قاری محمد عارف قادری صاحب وہ تشریف لاتے ہیں اور اظہار پیار فرماتی ہے Zindabad zindabad şehadet ta dilare zindabad بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الجلیل بسم الله الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمة للعالمین سبحان اللہ الله العظیم ان الله وملائکته يصلون علی النبي یا ایها الذين آمنوا صلی علیه وسلم تسلیما الصلاه والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ والا الک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین الصلاه والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ والا الک و اصحابک یا سراج منیر واجب الاحترام علی قدر عظیم المرتبہ امیر کارواں امیر المجاہدین حضرت علامہ مولانا مفتی حافظ خادم حسین رضوی دامد برقات تشریف لے کے آئے شہر ڈسکا دے اندر اے عظیم شان تاج تارے ختم نبوت کانفرنس اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے اے غلام اور فدائیہ نے ختم نبوت شما نسارت پروانے دور دراز تو کشاں کشاں کافلا در کافلہ تشریف لے کے آئے تمام اج کانفرنس کے اندر خوش آمدید کہنے آ اور الحمد للہ باضابطہ طور پہ تحریک لبئی کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا دس کا شہر دے اندر پروگرام ہے اور اللہ دے فضل و کرم کا ساز پروگرام ہے اور یہ بیداری میں تمام احباب کا شکر گزار تمام مذہبی جماعتیں اور سماجی تنظیمات کا اور انہوں نے قائدین دا جنہوں نے تعاون بھی فرمایا اور اس پروگرام دے اندر حاضری دا شرف بھی حاصل کیتا سامنے محترم کیونکہ وقت بھی کافی ہو گیا ہے اور انشاءاللہ شاء تمام حباب واسطے اقتدار دیا گلیاں بھی ختم ہو رہی نے اور قبلہ امیر و مجاہدین کے خوبصورت الفاظ آپ دماعتوں کی نظر ہو رہے نے سرے شام تو لے کے ہوں تک تمام حواب نے گفتگو کی اپنے اپنے انداز تحری نبے کا یا رسم اللہ کے کارنامے بھی دسے اور اپنی ذات کے حوالے بھی بڑی گفتگو ہوئی مختلف پرابے گنڈے بھی ہوئے اور ہو بھی رہے لیکن سارا زمانہ جانتا ہے کہ میدان کربلا سیدا حضرت سیدنا امام مقام دی استقامت اور انہ دی جرت و بہادری اور دینے اسلام واسطے اپنا سب کچھ قربان کرنا یہ تاریخ بیان کر دیے اور تاریخ یہ بیان کر دیے اللہ اقتدار کی جنگ سی اور علی مقام اقتدار واسطے گئے لوگ کا بڑے بڑے کہ اے دیل دا اور اپنے اپنے انداز میں بڑی بڑی ہر سرائی کیتی میں بس ایک جملہ کہنا چاہنا سارے مسلمان اس ویلے جس پلیٹ فارم سے کٹھے نے او دا نام تحریک کا یا رسول اللہ ہے اور فیض آباد اندر وہ او استقامت اور وہ او جمع مردی جڑی تمام دنیا نے ویکھی ہے میرے دل حسینکمت اور ختاب فرو گے تک پہنچ بھی چکی ہے اور جس طرح پہلے نالات ہو چکے نے میں دوبارہ نہیں کہنا چاہتا دو ہزار اٹھارہ الیکشن پتہ لگ جائے گا کون کون صرف زبانی کلامی نعرے مارتا رہا ہے اور کون کون محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دے دین کوشش کرتا رہا ہے میں نے لفاست اپنی گفتگو ختم کرنا چاہنا ان شاء اللہ رفیظ تحریک نبئی کا اللہ صلی اللہ وسلم اصل مانے چروح سر سرپرست جگر گوشہ شاخ الحدیث صاحبزادہ محمد ضیاء الحق رضا صاحب قبلا امیر مجاہدین دعوت خطاب دیں گے ان اللہ العزیز یہ پروگرام محبت نال ایک قافلہ تر قافلہ کاروان جاری اساری رہے گا اللہ تعالیٰ آپ سب حواب کی محبت اس عقیدت نو اپنی مارکا منظور و مقبول فروائے लबाई बाई यार सुल्तान बाई लबाई लबाई यार सुल्तान यार सुल्तान बाई लबाई बाई बाई यार सुल्तान बाई लबाई بھائی بھائی میں تمام علماء کرام تاجر حضرات ڈاکٹر حضرات اور تمام سیاستدان دیگر سماجی سیاسی تنظیموں دے او لوگ کہ جڑے اللہ رسول کی ذات واسطے آئے ہیں اور حضور قبلہ میر المجاہدین کی گفتگو سن کے او اپنا رخ یقین بھی کرن گے تے میں کر سارے کا مشہور ہاں اور بالخصوص العقاب دا جنہاں سکیورٹی دے فرائض سر انجام دیتے ہیں بزم رضا والوں کا اور انجمن غلامان نے رسول دا اور تحریک لبے کی یارس اللہ دے کار دا کہ جنہاں نے انتہائی آسان انداز دے نال سکیورٹی دے معاملات نے انجام دیتا ہے ایک ریکویسٹ کرنا چاہوں گا اپنے یہاں دوستوں کے جڑے میرے رائٹ ہینڈ نے سیکورٹی کو علاوہ اگر ساتھی دوسرے ایس ایڈ میںا حضور امیر المجاہدین ہو جائے گی آ جاؤ کافی جگہ جس وقت آپ نے بیاں ختم کر کے نکلنا ہے لہٰذا علاوہ باقی احباب ادھر آ جان اور میں حضور کبلا والی گرامی استاد ال اساتذہ جامع مقول و منقول حضرت علامہ مولانا الحاد شیخ الحدیث مفتی محمد معین الدین دامت برقعۃ مولالیہ دی طرفوں آپ احباب نو سلام اور بالخصوص حضور قبلا میر المجاہدین آپ اپنی پیرانہ آزادی دی وجہ تشریف نہیں کیا سکے لہذا میم جس وقت صبح میں نکلیا کیا واپس سے تو ان نہیں آئے گا لگتا پروگرام ختم ہون تک تو میری سلام اگر ملاقات ہو گئی تو فابیہ میری سلام دے دینا حضور جب سلامی اور نے مخترم آخری گل ہے کم بندہ اللہ رسول دی ذات واسطے کرے ذات ونا ہے کسی دی ذات واسطے تے نہیں اگر اس دوران کوئی بندہ شکوہ کرتا ہے شکایت کرتا ہے کوئی گلہ کرتا ہے کوئی چینی کرتا ہے تو میں وہ بڑا سمپل جیا۔ نسخہ مجود ہے میں آج عمل کیتے ہیں اور کسی میرے کو موجود ہے جہاں تک الحمد للہ عمل کیا اور سارے اہلیا دوست احباب جانتے ہو وہ بڑا بہترین ہے کہ ادھر کر چڑو تو اپنی زبان کو کچھ نہ کہ اس پر علاوہ میں اپنے انہوں ساتیاں کہ جانا نے اس قافلے کے اندر سڈے چلنا ہے انہوں واسطے ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ بھائی کم کرو اللہ قبول کر لے نیت اخلاص برکت میرے رب نے دینی ہے خلاف پھر حضور استاد خود دے ہوں دے دے کہ دی نوکری کریے نا وہ مالک اپنے نوکرا نو بے آسرا چھ دے. دے کیوں اس گلو کہ گل و ہی اور کرن واسطے اللہ رسول منظور نظر اور سنیا جگان والے کسی کا جملہ لگا چنگا بول دینا کہ جا بندہ میں ملاپ اندر اپنی رکاوٹ کو ہٹا رہتا لاؤتاد on the way by the Allah bayya Rasulullah nabay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 میلا شری کلام ونشہد ان لا الہ الا اللہ و نشہد ان بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان محمدًا مذ النضار احد من الرجال لكم راك الرسول الله بلاك الرسول الله وفاطما النبيين سبحان الله وقال الله بكم صدد اللہ العظیم و صدد رسول نبی کریم اللہ مین ان اللہ و ملائکہ دارو جسلون علن نبی یا ایوہا اللذین آمنوا وسلموا تسلیما سلام تو سلام تو سلامی جیسے یہ رواج ختم ہو گیا نا بھائی نعرہ اونچا لگا ہو بلکہ میں آپ کہنا پڑتا ہے آستا اسی طرح دروشری والا کام بھی اونچا کرے آپ اب کہنے کی ضرورت نہ پڑے کی تو اونچا پڑے نعرے کی طرح اونچا پڑے Assalam. Assalam. Assalam. اس نے سُنَّ دَمَن نُفِيَ الظَّلَامَ إِلَيْهِ اسْتَقَادَ قَدَمَاهُ وَقَدِمَ الْمَنْبَرِ فَشَدَّ مِنْ صَاوِ النَّخْشَاوَ وَقَتَلَ الْإِجَارَةَ تَشَمَّطَ ان الضروره تضع ضعه على لساني وكيف تضع الى الدنيا ضروره لولا الله لخرجت الدنيا من العدم محمد سيد الكونين والثقلين الفرد بين نور به من عالم العدم الحبيب الذي ترجو شفاعته كل هول من البهوال المقتحم <سؤال> کو ان شعروں کا میں نے کبھی ترجمہ نہیں کیا رسول اللہ کا شان بھی کے سامنے کیسا <تصحق> مولوی میرے جائے دو نفر پڑھنے تو بعد مولوی لے کے بیٹھا جی حضور یہ نہیں جانتے ولا علم ولا كرم وكلهم بالرسول الله بولتم سن غرف من البحر يا رشفا من الضياء سبحان اے غرف اے دا ایمان رشفا اے دا ایمان میں امام کے سامنے کر اے میں کی دسم حضور کی اس طرح مولوی بدبو آ رہی ہوئے وہ اٹھکے حضورﷺ کے بارے گل پرے جنہ کا پشاب مبارد حضرت امی احمد پی گئیا کہ صویر صاحبہ پچھا ہے بھائی جی حضورﷺ کا پشاب مبارد پی گئی جو سمجھ نہیں لگی اور میں کیا پشتے ہو شرف تمہا فیہا ولا اشور انہو بولو لی تیب رائح دہی اور میں کیا پشتے ہو جنہا نے پیالا مو لگایا اس کے ذہنگے کا جواب بھی نہیں اس کے خسموں کا دعایا توجہ وَوَاقِفُونَ لَدَيْهِ حَتَّىٰ نُقْطَتَ الْعِلْمِ أَوْ مِنْ سَغَرَةِ الْكَمِ 52 الَّذِي كَمَّلَ نُورُهُ سُورَتُهُ ثُمَّ اسْتَقَىٰ حَبِيبًا بَارًا لَّهُمُ سَبِيلٌ مُنَزَّهٌ عَمَّا ضَرَبُوا هُنَّ صَارُوا فِي نَبِيِّهِمْ وَهُمْ بِمَا شَاءَ تَمْتَنُّ فِي وَحْدَتِهِ 53 إِلَىٰ أَذَاتِهِ وانس بلا قدنه ما شهد من هاي जमी فانا فضل رسول الله صلى الله عليه وسلم حق ويوربان ونادهم بمي لو ناس وقت قدره ايته ومن يسبه حين يدا دار سلمي تین کا سا کر گئے لم يمتحنا بماطى مبارک اپنے چہر پر کی ہوئی تھی تو حضرت سیدہ طیبہ رضی اللہ تعالیٰ نے سیدا نے پوچھا کون آجی میں حضور سے ملنے. تو رہے نے فرمایا کہا ہوں مجھے بڑا ضروری کام ہے حضور سے سیدا نے فرمایا کہ تجھے شرم نہیں آتی جب میں کہہ رہی ہوں کہ حضور آرام فرما رہے ہیں تو حضور نے اپنے چہرے عمر سے کپڑا ہٹا دیا فرمایا بیٹی یہ ہاتھ ہی نہیں آئے یہ تو یہ بیٹی تو وہ ہے جو اولاد کو باپوں سے جدا کر یار یاروں میں جدا کر اگلی گل سنن آ رہی آج تیسری باری لوگ انگوٹھے نہیں چنتے ہاتھ تھک جانے پیسے گڑن لگے میں نہیں بیچیا لوگ ہاتھ تھک کریں روٹی کھانے میں نہیں بیچیا لوگ بیوی کھانے ادھر چوپ ادھرو بھی چوپ انگے تیسری والی تھک جانے کی محبت کی حضور نے فرمایا کیا جب اسرائیل آ نا سنا مسلمان جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا آج ختم نبوت پر بھی دس کے والوں کو لاکھوں روپے کا فراس کرنی پڑتی ہے آپ کو مسئلہ ختم نبوت سمجھانا پڑتا ہے جی, پانی لا جی؟ ہو؟ میری واری سی نے پانی اپنی طرف دیتا. گل تو لوگ دس دس سال ناراض ہوئے ختم ناکا مارنو بعد لوگ نو لیک نہ چھوڑی اپنی دات جتنی بھی حیرت ہوں ہاں جی اپنی بھی لہرت ہوں گی تو کم از کم دس سال سے ناراض ہوگا یہ معلوم ہمارا تو <hab draining> اتنا ہی کام ہے آزان دے دینا میرے سنا ہے مسلمان حضور کا حرکت آ کر رہے ہو دو فلیکس لا کے بڑا رسول ہے میں دو فلیکس میں جب جب اسرائیل آئے نا تو میرے آقا نے فرمایا تک روح تمت محبت نہیں محبت سوچے درد تو ہویا لیکن ختم نا درد نہ ہو انہوں جی ہے. ہے نے رشوت لی کہا یہ دنیا آخرت میں نے تم نے لی نہیں لیٹا لی. مانگ لیٹا لی مانگ حلیمی تیری لی اتیا پہ جنابوں مت دل اول نکلے 10 روپے کی غربا پتی بازار دے رہا میں 10 روپے نہیں لوٹے میں 10 روپے نہیں لوٹے او میں 10 روپے نہیں لوٹے راپور اتنا ڈیٹا ہے تیری اتے 10 روپے پکڑوا دیتے 10 روپے تو منگن والا نہیں لنگا سبحان اللہ تین بادشاہ رب کل شدید ان هو هو یوبد او یعید بہوالغفور البود قل اللهم مالک میری تکریر نہ میں تو جمعے بندے ایڈی مستی کا فونی جایا کر وہ کسی اور جگہ جا کے پڑیا کرنا صاحب پر نماز اور وہ بھی اثر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے بلکہ جان ان پہ دے چکے اور حفظ جان تو جان فروز غرر کی ہے ہاتھوں نے جان دی انہیں پھیر دی نماز اور وہ تو کر چکے تھے جو کرنے میں شرقی ہے نارا ایتھو اٹھے جی <تصفيق> جی <تصفيق> <تصفيق> بابا دیکھا جو لاہور سے چلا اسلام آباد تک چھپ کے قبر چ رکھ دیں خاطر ہاتھ چاہ جس ویسے ہاتھ ختم ہو جان قبر جدو زور تشریف لیا کہ نبوت دارے ستمے نو بوبت مطلب پہ. الدین اے یو بھی آ رہا نا میری ملاقات ہوئی کراچی والے کرنے بچے اوٹھو. وہ کہنے لگی میری دھی د روزانہ نور الدین زنگی نہیں سی آیا تیرو چھڑا کہ امریکی خود ایک کہ نوری اے کوئی نہیں آن دینا ہوں محمد بن قاسم نہیں آن دینا میں جی خاصے اور پیڑ ہو چی میں تو پاگل نہ نہیں نہ مجھے آئینے نے صحیح سر سورت تھوش ہے کہنا ہی توڑ دو دکھایا میں نے بھوش میں تو صرف یہی باتیں کرتا ہوں کہ اٹھو بھائی حضور کے دین کی بات کرو ختم نبوت کا پہرا دو آپ کا یہ رو رہا ہے میں نے کہا تو دس روپے کا نوٹ نہیں اٹھانا چاہیے تھا تو مسجدوں کے سپیکر میں نے اتارے پھر قوم مجھ میں تجھے جواب دیتی کہ تو پوچھتا کہ میں نے ختم نقوبت کے اوپر ڈاکر ڈالا کے نہ ڈالا یہ پوچھتا تو پوچھتا ممتعد قادری کو تخت اعدار پر میں نے لٹکایا کے نہ لٹکایا یہ پوچھتا تو قوم سے کہ میں نے مرزئیوں کو بین بھائی کہا کے نہ کہا میں نے مندر کے اندر جا کر بھگوان اور اللہ ایک ہی کہا کے نہ کہا اے سوال ہے کہ قوم جواب دے گی 2018 آزار کے ہے ہے کوئی نہیں لو ہوں رو نکالا ابھی تو تیری نسل بھی بدبو دار بنے گی تیر نسلوں تھکنا ہے ماریا کہ تیری نسلوں کو سوال ہوئے گا کہ اٹھ حافظ نوجوان شہید ہوئے بچے گولی لگی آفیز ادیل نو لکھا سلام ہوئے حفظہ تیرے گردیاں کیا مارا گیا ڈانا ختمے کہ مقبوزہ جی دو سال ان قید جہری فکرو یہاں تاریخ جڑی فکر مطلب بندے تک پہنچ گیا تاریخ استعمال نہیں کرمت تک کر جی پیسے لے کروڑ دیا جانے گلا گل میر نہیں مکتے رہیں گے یہ مالا ہمارا تیرے نال محبت اس واسطے کہ میں بھائی نہیں لب کا نعرہ لیتا ہر پاکستانی پیدا ہوا بچہ لب سن جانا پائے پاکستان کا مطلب کیا پورے ریاست کیا ہوگا الہ مطلب لا لا لا مطلب زور ریا گلا جی, بیٹھ دو نا جی میرا بارہ ہزار میںا دن ٹھیک ہو گئے بندے پڑھو چڑھ دور گی نہیں ملتا رہے آپ میں یہ گردے جو ہے وہ حضور کے دین کے لیے استعمال ہوئے کہ نہ ہوئے یہ ہاتھ حضور کے لیے استعمال ہوئے کہ نہیں ہوئے یہ زبان جو ہے وہ رسول اللہ کی مزاح سرائی میں استعمال ہوئی کہ نہیں ہوئی یہ دماغ اور فکر اور سوچ میں پور حیسا مینو یاد ہے بالکل گل کرا گا نا میں حضرت امام ابالی امام سٹھ اسی سال کی اسی سال رب رب میرے کو ہو قبر میں سرکار آئے تو میں قدموں میں ضرور جانا چھٹ دے بھائی ماریاں بس اب بات ری ہوگی اب پرچی عضور کے دین کے لیے آیا, آیا, बैम बैम बाए। बाए। اب پرچی مطلب میں تو ہف کتنی چوائے ویسے میں چاہ رہے حضور کے دین کے لیے حافظ دلوں تو جاننا والد ماما ٹرک تیل مئیت میں جنازہ پڑھایا نہ ماما آ گئے میں لو جی روح لگ پی میں اپنے شان ہو گیا میں جا ساج ایک گئی دونوں چاہ گئی پتر نہ روپ ہے میں ڈر گیا پتا وہ بالک میرے کی کہنے لگا مولانا میک کیوں رو ہو؟ کہ ہو میں روند اس واسطے ہاں کہ واری میری سی پتر میرے تو سبق لے گیا سی کرتے سنتے ہزار جہاں گلط گلا کرتے انہوں واسطے میں شیر پڑھن لگا سب ڈنگے تردیں سب پدل تے ٹردیں سبا نو کو ڈنگ نہیں آدھے آرام نال چگلان <سؤال> چگلے میں نے ہے ایک ہمیں ڈالر واپس نہیں منگے اور ٹرمپ کہتے سن تینے بادی لمیا پا کے آ گئے پیسے واپس کرو آرام کرو پیسے کر کے لیا وزیر نے چنڈ کی کیا؟ <Pine Jah> سارے سیاسی بیٹھے سیاست کرنی ہوتی نا تو مختار ہو میں اشارہ کر رہا انہوں نے سامان آ کے کیا تی دسوت ہے چھوٹے چھوٹے تالب علم ترپڑ پا کے بھائی اسی وی تک بیٹھے کی ہوا بھائی بازیا اور بارش بھی ہو گئی کھڑے ہو جا بس آخری نعرہ لا پھر ختم کرنا دیکھو دیکھو کون آیا دیکھو دیکھو